Okej okay, hörni, då samlas vi här. Ja, idag är det Lois tur att hålla lektionen. Och förhoppningsvis blir det en lite lugnare lektionen sist. Men vadå, spök på med en basketboll var ju för skitkul. Louis, vad har du planerat för oss idag? Jag tänkte faktiskt inte köra spökboll idag utan jag tänkte köra basket. Fast jag tänkte köra lite annorlunda. Så uh, jag tänkte nämligen jag här. Oh. Oh, yeah. ja, att här. här. Ni får sälja leta Det ja. yeah. yeah. <hacking> Yeah.